السلام علیکم میں ہوں مکاس کو ریشی اور میری کوشش ہے کہ میں آپ کو موٹیویٹ کر سکوں انسپائر کر سکوں بہت سارے لیسنز لے کر آ سکوں ایکسپیرئنسز اور ایجوکیٹ کر سکوں اور ریئل ٹائم اگزامپلس کے ساتھ بزنس کے اندر کوالٹی بہت ہے اگر بزنس کی کوئی بھی آپ سروسز یا پروڈکٹ پرووائڈ کر رہے ہیں And if you are not meeting the quality اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت خطرے میں ہیں اور آپ کا کاروبار خطرے میں ہیں اگر آپ کوالٹی کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کر رہے ہیں تو آپ سب پر حاوی آ سکتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ دنیا میں سونی ٹویوٹا کاوسا کی جیپنیز پروڈکٹس آج بھی دنیا پر چاہی ہوئی ہیں حالانکہ چین اس دنیا کی فیکٹری ہے بٹ کوالٹی سینٹر آج بھی جاپان ہے جاپان نے اس اسٹریٹجی کو نہیں بدلا جاپان نے ہمیشہ کوالٹی کو پریفرنس دی اور جاپنیز پروڈکٹ آج بھی دنیا کی سب سے ویلیویبل پروڈکٹ ہے بیکاز اف دیئر کوالٹی سٹینڈرڈز کوالٹی کے ساتھ بہت ساری کہانیاں جڑ جاتی ہیں بہت سارے اموشنس جڑ جاتے ہیں ابھی تو میں شیئر نہیں کرنا چاہتا میرا ایک بہت چھوٹا سا فوڈ بزنس تھا اس فوڈ بزنس میں ایک چیز بہت اہم تھی میں نے اپنے की کی بیسس پہ को کو بالکل नहीं نہیں کیا اس میں میں نے ایک किया یہ سیٹ کیا کہ جو مرضی ہو جائے ہم भी پہ नहीं بھی यहां نہیں کریں گے یہاں تک کہ جس دن کوالٹی گرنا شروع ہوئی میں نے اس دن اس کو بند کر دیا اس کے سٹینڈرڈز سے ریلیٹڈ ایک سٹوری جی. تھی تو کوالٹی کی سچی کہانی میں آپ کو یوں سناتا ہوں کوالٹی کی سچی کہانی یہ ہے کہ ہمیں ایک دن آرڈر آتا ہے ایک وکیل صاحب کا وکیل صاحب ہوتے ہیں اس گھر میں اور وکیل صاحب کا ایک ملازم وکیل صاحب کے آڈرس ڈیلی آنا شروع ہو جاتے ہیں وکیل صاحب سے گفت و شنید بھی ہو جاتی ہے وکیل صاحب تھوڑے سے کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ کیا ہم اچھی کوالٹی کا فوڈ پریپیئر کر رہے ہیں تو ہم انہیں ایک دن انویٹیشن بھیجتے ہیں کہ آپ آئیں آپ ہمارے کچن کو وزٹ کریں آپ ہمارے آئل کو وزٹ کریں آپ ہماری پروڈکٹس کو وزٹ کریں انگریڈینٹس کو وزٹ کریں آپ ہمارے انگریڈینٹس کو ٹیسٹ کریں اور وہ آتے ہیں اور وہ اس چیز کو ایکسپیرئنس کرتے ہیں اینڈ ہی گوٹ ویری سیٹسفائڈ ود دا ہول انوائرمنٹ ہاں وہ کچھ بیمار سے محسوس ہو گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے مسلسل آرڈرس کرنا شروع کر دیا ایک دن ان کے آڈر آنا رک جاتے ہیں ہم انتظار کرتے ہیں جس ترتیب سے ان کے آڈرز آ رہے تھے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کوئی غلطی ہو گئی ہم سے So I tried to call him میں نے ان کو کال کی میں نے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ سر خیریت ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کیونکہ ہم اپنے کسٹمرس کو نہیں بھولتے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے کسٹمر انٹریکشن بہت زیادہ کرنا ہے تو انہوں نے کہا نہیں مجھے کچھ مرض لاحق ہے جس کی بیس پہ میں اپنے ڈاکٹر سے اجازت لے رہا تھا آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں اور وہ جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے مجھے اجازت دے دی اور وہ ڈاکٹر نے کیسے اجازت دی کہ وہ پروڈکٹ ڈاکٹر نے بھی آرڈر کی ڈاکٹر نے وہ پروڈکٹ آرڈر کی اس کو ایکسپیرینس کیا کھایا اینڈ دین ہی اپروو دیٹ پروڈکٹ ٹو ہز پیشنٹ اور وکیل صاحب کینسل کے پیشنٹ تھے یہ سن کے میں کافی ڈاؤن فیل کرتا ہوں فار فار فار دیٹ ایڈوکیٹ اور I feel really sorry for him and uh, he was fighting for his final days ایک دن وکیل صاحب کا فون آتا ہے کہ میں آڈر کرتا ہوں میں وہاں پہ اویلیبل نہیں تھا reception پہ جو بھی call attendant تھا I think Imran he handled that call and uh, he sent that package to that advocate میں آتا ہوں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی وکیل صاحب کا آرڈر آیا تھا اور وکیل صاحب نے کہا کہ جی آج یہ میرا آخری آرڈر ہے شاید میں اس کے بعد آرڈر پلیس نہ کر سکوں رائڈر سے میں نے پوچھا کہ کیا وکیل صاحب نے آرڈر خود ریسیو کیا تو اس نے کہا کہ نہیں وکیل صاحب تو کافی بیمار تھے اندر سے ان کا ملازم آیا تھا اور اس نے آرڈر ریسیو کیا اور میں نے صرف اس سے یہ پوچھا کہ تو انہوں نے کہا اس نے کہا کہ ایز کوائٹ سیک رائٹ ناؤ وکیل صاحب کا یہ آخری آرڈر تھا میں نے رائڈر سے ریکویسٹ کی کہ یو جس نیڈ ٹو ریٹرن دس منی بیک ٹو اور لوئل کسٹمر میں یہ آرڈر ان کو اپنے ریسٹورنٹ کی طرف سے آنر کرنا چاہتا ہوں از لاسٹ آڈر اس کے بعد ان کا آرڈر نہیں آیا ہماری ہمت نہیں پڑی کہ ہم ویریفائی کر سکیں مگر اس چیز پہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ ان کا لاسٹ آرڈر تھا مائٹ میں لاسٹ میل یہ ہمارا کوالٹی اسٹینڈرڈ تھا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کوالٹی سد تک بنائیں کہ لوگ اپنی داستانیں چھوڑ کر جائیں سبسکرائب کرنا مجبوریے थैंक यू اللہ حافظ